أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا شخصية من حول العالم ضيفنا اليوم لطالما سمعنا عنه في وسائل الإعلام العربية والغربية ضيفنا اليوم ضيف مميز حارب العادات والتقاليد ليعبر عن رغباته وما صدق به وما أراده السيد ياجاماتي الياباني الذي اعتنق الإسلام أهلا بك سيدي ياقاماتي عرفنا عن نفسك سيدي ياقاماتي فالعديد من المشاهدين متشوقون حقا لمعرفتك سوتون <تصفيق> فوجي كيف تبادرت إلى ذهنك فكرة اعتناق الإسلام وما هي خلفيتك عن الموضوع قبل اعتناقه؟ فوجي تانترو يو تاكو سو تانترو اسلا موهو تاكو رايو موهو بالتأكيد واجهتك بضعة صعوبات سيدي جماعتي فهل تحدثنا عن تلك الصعوبات وكيف؟ رجينا طلعت شكلها